لما الواحد يحس حاله انه غريب ببيته وما بينتمي للمطرح اللي عايش فيه، ودايماً بيجيه الإحساس انه في شي ناقص بحياته وهالشي عم يحرمه انه يكون مبسوط ومرتاح، لازم أول شي يعمله إنه يتقرب من ربه قد ما بيقدر ويمارس الشكر والإمتنان كل يوم لحتى هالشي يصير عادي عنده. بعدين ببلش بعمليه التنقيب ليكتشف الشيء اللي ناقصه ويضل عم يسال الاسئله اللي بتخليه يغوص جواته ويحكي مع روحه وما يوقف لحتى يكتشف هالنقص واذا ما قدر لحاله ساعتها يلجا لمساعده حتى تنحل مشكلته ويصير قادر يكمل حياته راضي ومكتفي باللي عنده.